السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شوفوا اجمل منظر في العالم النسر كيف يصيد الغزال وكيف يصيد الخروف شوفوا النسر ينزل بطريقه سهله ويشوف الغزال وعندما ينزل وراء الغزال يحكم غزاله ويطلعها في السماء يطلعها في السماء وسيدها شوفوا طريقه سهله جدا شوف النسر النسر جميل جدا النسر جميل جدا والطريقة سهلة شوف, شوف شوف يحكمها يرميها شوف على الحجارة ويخليها تطيح في الأرض من بعد تموت من بعد ذلك يجي يرفدها شوف طريقة سهلة شوف طريقه سهله شوف شوف, شوف. وتموت ويجي النسر ياكلها شوف يا احلى الروعة ما احلى الروع شوف الحوت النسر يا بط يمسك حوت شوف الحرش شوف بطريقه جدا وسهله بطريقه جدا وسهله تمتعوا معنا شوفوا الاسد كيف يعمل النسر كيف يعمل بطريقه جدا شوف شوف النسر يهبط بط يا سيد الحوت شوف بطريقه جدا حنش شوف سيدها ممتعه ممتعه ممتعه جدا شوف تاني النسر وش السيد شوف النسر نشور اكثر منشور شوف ينزل يسيد الحمام يسيد الحمام شوف تمتعه شوف النسر السيد الحمام شوف شوف بطريقه جدا مثال شوف تمتع تمتعه تمتعه النسر السيد الحمام بطريقه جدا مثال تمتع يا إخواني بالمنظر، آآه أروع أروع منظر، شوف شوف, شوف شوف شوف شوف شوف شوف، شوف شوف شوف، يا أحلى الروعة، يا أحلى الروعة، شوف شوف، النسل يسيد الحمام بطريقته جدا وسهلة، النسل يسيد الحمام بطريقته جدا وسهلة، شوف شوف، شوف تمتعوا يا إخواني بالمنظر، النسل يسيد الأردن، شوف. النسر يسيد قردا ويتلقى الشهل وجداً شوف تمتع تمتع يكابت بن عينيه وجي القرد تمتع النسر في طريقة عجوبة النسر في طريقة عجوبة شوف شوفوا يا أخواني تمتع قليلاً ولو تنظر تمتع فقط شوف شوف شوف شوف جابوا جاب جاب القلب شوف شوف النسر يصيد الفعل بطريقة عجوبة شوف شوف شوف شوف شوف ولا أروع ولا أروع تمتعوا بالمنظر الصيد النسر النسر يصيد فأر ولا حيوان تحت الارض شوف شوف ايوه جميل جدا طريقه الفار هذا تحت الثلج والنسر ينزل تحت الثلج شوف ويحكم الفار بطريقه سهله جدا الله اكبر شوف ولم يصبر عليه. شوف النسر الأسود كيف يصيد هذا الحيوان. تمتع، تمتع، تمتع. النسر عنده عجوبة جدا، والنسر عنده كل شيء في الأعجوبة. تمتع يا أخي. شوف شوف شوف. هذا حيوان ما نعرفش وسع شوف النسر. شوف النسر ماذا يصيد، النسر يصيد أجمل حيوانات في العالم بطريقة سهلة وجدا، إحنا نتمتع بالمنظر، شوف هرب الحيوان عندما شاف النسر، والنسر نزل وراءه، والنسر نزل وراءه ولم يطلقه. ولم يطلقه حتى يصيده <تصفيق> نعم شوف شوف شوف شوف حكم النسر وده شوف الجميل والمنظر خلاب شوف شوف شوف النسر بكون النسر هذا حيوان يديه شوف يديه يأكلون الله أكبر شوف النسر شوف شوف كيف الغابات الخضراء، النسر جميل والنسر إنسان عنده عقل ويصيد بحرفته جميلة وطريقة ممتعة، النسر هو حيوان منظره جميل وخلاب. ويصيد بطريقة جميلة جدا تمتّعوا معنا يا أخوان أحلى منظر جميل من هذا النسر النسر العجيب شوف شوف شوف سيد الحوت سيد الأغزال سيد شادي سيد كل شيء شوف النسر كيف سيد الحوت يصيد كل شيء من منظره شوف شوف نحن نوركم لكم أكبر عجائب في الدنيا النسر كيف يسيد وأحلى الصيد مع النسر النسر عنده صيد رائع وصيد لطيف ومحترف وذكاء في الصيد لما تشوف النسر يسيد حيوان عنده ذكاء الله شوف شوف شوف شو. شو. النسر يتخاصم مع الحيوان شوف شوف يتخاصم مع الطير شوف النسر ذكي شوف شوف شو. النسر ذكي بعجوبة يا أخوان النسر ما شاء الله شوف النسر الصغير غالبا النسر كبير شوف, شوف. يا شوف. شوف شوف شوف نسر يكون نسر شوف نسر نسر يعوم شوف شوف ويناجي يسيد الحوت بطريقه عجبه بشر كما البشر انظروا ناجي كيف البشر شوف ان شاء الله ما شاء الله على النسر الغريب شوفوا هذا النسر الغريب <تصفيق> اخواني واخواتي تمتعتم بالمنظر الخلاب مع النسر وان شاء الله سأريكم هذا النسر العجيب وش يا سيد ما سيشغل غزال ولا سيد كل شيء هذا النسر سيد كل شيء عنده طريقته سيد بها كل شيء ما شغل غزال ولا سيد سيد كل حيوان باعجوبه وممتعه وطريقته جميله وطريقة محسنه هذا النسر عنده كل شيء في الحياه وعنده كل شيء في المخ كيف يسيد الحيوان شوف الله أكبر ما شاء الله إيه إخوتي جام تعليق كومنتار على هذا الباجا وعلى هذا الفيديو ما شاء الله بطبيعة وبالتوفيق إن شاء الله تمتعتم مع النسر وأحلى تمتعتو وتمتعتوها مع النسر كيف يصيد الحيوانات إن شاء الله وبالتوفيق وبنشكر الله فيكم سلام ما شاء الله للناس.